Hei enkeliystävä, tänään haluan ilahduttaa sinua tällä enkelten kultaisen valon videolla. Ja pyydämme tänään yhdessä sinun kanssasi enkelten kultaisen valon taivaasta tänne maan päälle. Voit joko katsella videon kuvia tai halutessasi sulje silmäsi. Voit pyöräyttää hiukan hartioita ja ota itsellesi oikein hyvä asento. Hengitä nyt muutama kerta sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Sinun on hyvä olla tässä hetkessä. Pyydän nyt enkelten kultainen valo taivaasta, universumista, tänne maan päälle. Ja hengitä tätä ihanaa enkelten kultaista valoa maailmankaikkeudesta. Ja anna sen täyttää koko kehosi. Ja joka ikinen solusi. Hengitä hetki tätä enkelten kultaista valoa jokaisella sisäänhengitykselläsi hengitykselläsi. Ja anna sen täyttää koko kehosi ja jokainen solusi. Pyydä, enkelit antavat sinulle kultaiset kädet, joilla kosketat kaikkea ja kaikkia tänään. Pyydä, enkelit antavat sinulle kultaiset silmät, jotta näet kaiken tänään kultaisin silmin. Pyydä, enkelit antavat sinulle kultaiset korvat, jotta kuulet kaiken tänään kultaisin korviin. Pyydä, enkelit antavat sinulle kultaisen suun, jotta puhut tänään kultaisia sanoja. Pyydä, enkelit antavat sinulle kultaisen sydämen, jotta tunnet tänään kaikkia kohtaan kultaista rakkautta. Pyydä, enkelit antavat sinulle kultaiset ajatukset, jotta kaikki ajatuksesi ovat tänään kultaisia. Ja pyydä, että kaikki mitä teet tänään, ovat kultaisia tekoja. Pyydä, että enkelit antavat sinulle kultaiset enkelin siivet. Ja pyydä enkelit ympäröimään sinut kultaisella valolla. Jaa tätä enkelten kultaista valoa kaikille ihmisille, joita tapaat tänään. Levitä tätä kultaista valoa jokaiselle kasville, eläimelle, vedelle ja luonnolle tänään. Levitä tätä kultaista valoa kaikkialle maailmaan sitä tarvitseville. Nyt saat hetken, aikaa lähettää tätä kultaista enkelten paloa, ihan mihin tai kenelle tahansa, haluat sitä lähettää. Ole se enkelin kultainen valo, joka sinä olet. Lähetän sinulle enkelten ihania kultaisia halauksia, näin virtuaalisessa muodossa. Kiitos, kiitos. Ja kiitos. Enkelten kultaisesta valosta. Hengitä nyt muutama kerta. Vähän voimakkaammin. Sisään. Ja ulos. Sisään. Ja ulos. Jos suljet silmäsi, voit pikkuhiljalleen avata ne ja palata takaisin tähän aikaan ja paikkaan, oman kehosi, jalan ja liikuttelemaan sitä sormia, varpaita ja koko kehoa. Tunne, kuinka olet takaisin kehossasi ja jalat tukevasti maassa. Olet hyvin vaadoitettu ja suojassa. Lämmin kiitos, että olit mukana kanssani tällä enkelten kultaisella videolla. Kiitos halauksin Pirjo.